جولاک میں پاکستان کے مالیاتی نظام کا آغاز ہوا اس کے بعد پاکستان میں نئے کرنسی نوٹوں کی تیاری اور اپنے سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے لیے کوششیں تیز کر دی گئیں اس سے پہلے یکم اپریل ایک ہزار نو سو کو حکومت پاکستان نے ایک پائی آدھا آنا دو آنا نصف روپیہ اور ایک روپیہ مالیٹ کے ساتھ سکوں کا سیٹ جاری کیا جسے اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد نے ایک تقریب میں خوبصورت سیٹ کی صورت میں قائد اعظم کی خدمت میں پیش کیا قیام پاکستان کے وقت جن کرنسی نوٹوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ ریزرو بینک انڈیا کے جاری کردے تھے یہ بینک غیر منقسم ہندوستان کی ملکیت تھا تقسیم کے فوراََ بعد چونکہ پاکستان کی اپنی کوئی کرنسی نہ تھی اس لیے بحالت مجبوری اسی بینک کے جاری کردہ ایک دو پانچ دس اور سو روپے کے نوٹ استعمال میں لائے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ان نوٹوں کا استعمال تیس مبر ایک ہزار نو سو اڑتالیس تک ہوا ان کرنسی نوٹوں کی پیشانی پر انگریزی اور اردو میں حکومت پاکستان بھی درج تھا اس کے ساتھ ساتھ ان نوٹوں کی پیشانی پر غیر منقسم ہندوستان کے گورنر جنرل کی تصویر بھی موجود تھی ان نوٹوں کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ ان کی پشت پر مختلف قسم کی تصاویر شائع کی گئی تھی پانچ روپے کے نوٹ پر ہرن دس روپے کے نوٹ پر کشتی جبکہ سو روپے کے نوٹ پر چیتے کے منہ والی تصویر چھاپی گئی تھی یہ نوٹ ہلکے سبز اور نیلے رنگ کے تھے یکم اکتوبر ایک ہزار نو سو کو حکومت پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹ جاری کیے جو پانچ دس اور سو روپے کی مالیت کے تھے ایک ہنگامی صورت حال کے تحت جب یہ نوٹ چھاپے گئے تو مختلف رنگوں میں ڈھلے ان نوٹوں کی بناوٹ قابل دید تھی 5 روپے کا نوٹ گہرے نیلے رنگ دس روپے کا نوٹ نارنجی جبکہ سو روپے کا نوٹ گہرے سبز رنگ کا تھا ان نوٹوں کی بناوٹ کچھ یوں تھی کہ ان سب نوٹوں کی پیشانی پر دائیں طرف چاند ستارہ بنا ہوا تھا بائیں طرف رقم کا ہنسا درج تھا اور درمیان میں اردو میں رقم درج تھی ایک ہزار نو سو انچاس میں مزید نئے نوٹ چھاپے گئے جو ایک اور دو روپے مالیت کے تھے ایک روپے کا نوٹ ہرے رنگ کا تھا اور پشت پر شاہی قلعے میں بنے نو لکھا سائن ان کی تصویر تھی جبکہ دور وپی کے نوٹ پر مقبرہ جہانگیز کا مینار تھا اور پشت پر بادشاہی مسجد کی تصویر نمایاں تھی یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک روپئے کے نوٹ پر وزارت داخلہ کے سیکرٹری وکٹریٹرس کے دستخط تھے جبکہ دو روپے کے نوٹ پر پہلی مرتبہ سٹیٹ بینک کے گورنر زاہد حسین کے دستخط شائع ہوئے اس سے پہلے جو کرنسی نوٹ چھاپے گئے ان پر وزیر خزانہ غلام محمد کے دستخط ہوتے تھے ایک ہزار نو سو اکاون میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے مزید نوٹ چھاپے گئے ان میں پانچ دس اور سو روپے کے نوٹ شامل تھے پانچ روپے کے نوٹ پر خیبر پاس دس روپے کے نوٹ کی پیشانی پر مار باغ اور اس کی پشت پر مکلی کے مقبرے کی تصاویر چھاپی گئی چوبیس اشاریہ دسمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سو روپے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ جاری کیا جس پر پہلی مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شائع کی گئی اس نوٹ کی پشت پر بادشاہی مسجد لاہور کی تصویر تھی پاکستان میں پہلی بار یکم جنوری ایک ہزار نو سو اکسٹھ کو اشاری سکے جاری کیے گئے جس کے بعد ایک پائی پیسہ اکنی دونی چونی اور اٹھنی کی مالی حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ ایک دو پانچ پچیس پچاس اور ایک روپے کے سکے نے لے لی بارہ جون ایک ہزار نو سو چٹ کو اسٹیٹ بینک نے پچاس روپے مالیت کا کرنسی نوٹ جاری کیا جس پر اس وقت کے گورنر اسٹیٹ بینک شجاعت علی کے دستخط تھے بیس جنوری ایک ہزار نو سو بیاسی کو حکومت پاکستان نے ایک روپیہ جبکہ اس کے بعد پانچ دس پچاس اور سو روپے کے چار نئے کرنسی نوٹ جاری کیے چونکہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد یہ نوٹ جاری کیے گئے تھے اس لیے ان پر بنگالی زبان میں کی عبارتیں حذف کر دی گئی تھیں ان کرنسی نوٹوں کی دوسری خاص بات یہ تھی کہ اس کی پشت پر اردو میں رسک حلال عن عبادت ہے درج تھا یکم اپریل یل ایک ہزار نو سو چھیاسی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پانچ سو روپے مالیت کا نیا کرنسی نوٹ جاری کیا تقریباً ایک سال بعد جولا کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک ہزار روپے کا کرنسی نوٹ جاری کیا جو مالیت کے اعتبار سے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کرنسی نوٹ تھا دو ہزار پانچ میں حکومت پاکستان کی طرف سے نئے ڈیزائن کے نوٹوں کی سیریز جاری کی گئی اس کا آغاز بیس روپے مالیت کے نوٹ کے اجرا سے ہوا مختلف مالیتوں پانچ روپے بیس روپے پچاس روپے ایک سو روپے پانچ سو روپے ایک ہزار روپے پانچ ہزار روپے کے نئے ڈیزائن کے بنائے نوٹوں کی مکمل سیریز کا اجرا کیا گیا کرنسی میں جدت لانے کا مقصد نوٹوں کی سکیورٹی پائیداری اور جمالیاتی معیار کو بہتر کرنا تھا ان کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی گورنر شمشاد اختر نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے کرنسی نوٹ کے اجرا کا اعلان کیا جس کی مالیت پانچ ہزار روپے تھی پاکستانی کرنسی کے مختلف ادوار پاکستان میں چھپنے والے کرنسی نوٹوں کو چھ مرکزی ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا دور وہ ہے جب قیام پاکستان کے بعد تقریباً ایک برس تک پاکستانیوں نے غیر منقسم ہندوستان کے مرکزی بینک آف انڈیا کے چھاپے نوٹ استعمال کیے قیام پاکستان کے تقریباً ایک سال بعد یکم اکتوبر ایک کو ان نوٹوں کی اشاعت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس وقت بینک دولت آف پاکستان نے اپنے کرنسی نوٹ چھاپے تیسرا دور یکم مارچ 1949 سے پندرہ ستمبر 1953 تک کا ہے جب مزید نئے کرنسی نوٹ چھاپے گئے چوتھا دور 1956 سے شروع ہو کر 1970 تک جاتا ہے اس دور میں پہلی بار کرنسی نوٹوں پر بابائے قوم قادی ازم محمد علی جنا کی تصویر چھاپی گئی پانچواں دور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد ایک ہزار نو سو چوہتر سے ایک ہزار نو سو اٹھاسی تک کا ہے اس دور میں پاکستانی کرنسی سے بنگالی زبان میں چھپنے والے حروف حضف کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے کے باغات دریاؤں اور کشتیوں کی تصاویر بھی ہٹا دی گئی پاکستانی کرنسی کا چھٹا دور حالیہ دور ہے تیرہ اگسط دو ہزار پانچ کو پاکستان میں نئے کرنسی نوٹ متعارف کروائے گئے جو اب تک زی استعمال